وعيال وعيال وعيال يا نائمين الليل كيف المنام مو الموت حقا والفراق والفراق صعيب يا اسف على الدنيا اني اموت يا اسف على الدنيا اني ابوت غريب تقادير الزمان عجيب كم تمنيت كم تمنيت خياطه كف والدي وحفار كبري احدا من اقاربي وكم تمنيت حبيبتي تهيل التراب على كبري وتكتب لائحه هذا شهيد الحب مات محروم منه عرض عرضة توسع جرح قلبه زاد وحفار قدري احدا حنيت حبيبتي تهيل التراض على قذري وتكتب لايحة هذا شهيد الحب مات محروم منه عرضا عرضا توسع جرح قلبوزا الوردة أبو علاو الوردة أكيد سيدنا من الخياطة عيون الله علي يعيون أبو علاوي أهن عرض عرض يا حافر قبر لابن فلان، يا حافر قبر لابن فلان، عرض نموت إثني الند في النسوي سوية, سويه يا يمه من العزيز بكل سهوله ذبيه جرح ما يرهم خياط جرح من التدم للراس طوله. <متصفيق> هي اللي عمي حسنين الخالد العلن البابا تاب الروح زيدت ونيني البارحة أكيد مصطفى الأديب وخطاره يعني عباس البتلاوي كرار جمهور العلم أحمد جزيرة الوفد يعني رسول وكل الحضور كل جه أكيد حيدر جبار العلم أبو ترية رموش رموش البري يعني مموش بعد مموش الجمهور يعني الحضور أحلى كرار خار التركي أبو الريشة منزح من العيساوي علي الاديب العلمي علي الاديب مطلوب على الستيج زيدون العبودي هيا زيدون كرار الاديب اكيد مطلوب على الستيج كرار الاديب قلب الاديب من الصغير لكبير عراس عباس, عباس العبودي الورده يعني اليوم اسوي شاي <تصفيق> للناس كلها جاي <تصفيق> اليوم أس... يعني الكوفه الكوفه عباس بن سعد يعني عباس مطلوب لهنا يقول حياً أو ويداً اينك يا عباس بن سعد عم تعلينا اليوم اسووا وسواء من الناس كلها اليوم اسووا وسواء من الناس كلها 7 بطل السلع خليلها اسمع اسمع إيه عما نحبك من صديق مو مثل اللي حبوني الناس تسكر بالخمور ونسكر على الرقم مو خمر لعيون بيت الأديب الأعلام اللي ما بينوا هيا بيت الأديب يا عمي ها وهاي مردوده أزرع من البارودة أكيد بيت الأديب الأعلام هيا الله نديم الحسناوي مطلوب على الاستجاه نبيل تركي الحسناوي تركي الحسناوي مطلوب احسان الخفاجي احسان العلم يعني مطلوب لهنا هاي الله محمد سعد الوردة لعيونه الحضور كله قلب الاديب على راس اي الاديب يا بان يا بان. اي امس ودعت العصر قبل الغروب شلون درر <تضرر> دار وعباس دار مسلم دار أحلى جزيرة الجبور كل الهبر وين الجبور؟ عامر وحيح. على راس أشلون لو طالت الفرقه أظل أنا حفلة ألحقه أشلون لو طالت الفرقه أظل أنا حفلة ألحقه روح شمعه للصبح الأديب الحضور سلع قلع يا يعني طلاب جامعة الكثير على راس وللصبح وهذا هذا طلب موتني طلب خالنا يريد السعد الحلي